Moje ime je Miha. Za mano se nahaja edina slovenska cesta v obliki srčka zdraven, mene pa edini slovenski šef v obliki biljard krogle, Tarko. Danes bote zvedli, kam sega slovenske gorice in kam sega moje potrepljenje do Mihe. Zvedli pa boste, kak se pripravi svinina na žaru, da ni presušena. Pa še eno super žar ploščo bova sestavila. In še čisto nov Weber žar bo ma podelila. In to tako, kak Miha seže do gumbov v dvigalu. Z malo truda in malo sreče. Ej, je bila pa nizka. Mislim, pod pasom. Pod tvojim pasom, ne pod... Ma, Dobrodošli v žar legendah. Ja, ja, žar legendah. ja, žar legendah, žar legend. Ko se najbrž že ugotovili po cesti v obliki srca, ki se nahaja za nama, se nahajamo na skrajnem zahodu slovenskih goric, ob mej za Avstrijo na turistični kmetiji Draj Zibner. Darko. Če to niso najlepši konci Slovenije, potem pa noč nočem. Vem, vem, vem, da vsakič kjerkoli sva rečem, da so to najlepši placi Slovenije, ampak danes pa res tako mislim. Sam pogledaj to naravo. Pa te vinograde, pa vinograde. A vinograde sem že rekel. A zato si ti zdaj oblečen v vinarja v razmerju 1 proti 3. Pa da ti meni razloži, ki sploh taki mali predpasnik dobiš? Pokazi ga, izbarvi, kaj se leka Aha, ha, ha, ti se kar heci. Ne nahajamo se bi dons samo v bližini ceste v obliki srca, ampak v srcu ene najbolj vinorodnih regij. Tukaj je bilo včasih vse panonsko morje in tudi zaradi tega se ljudje dons malo zibajo, ki hodijo v krok. In kot tale cesta so tudi ljudje izredno srčni in prijazni in že sam zaradi tega se splača pridati na obisk. Matro, sem se razgovoril, Darko, sem kar lačen ratu, a se ti zdi, da je že cajt za... Vem, vem. Žar cajt. Tarko, kaj bova doniz žarirala? Danes boma delala Pujsovo žar plošča. Pujsova žar plošča, Če ni to najlepši stavk v slovenskem jeziku, za vsako besedo se absolutno strinjam. Pujsova žar plošča. Mislim, že kot to reče, mi rata toplo per želočku. Ker se svinina, pri peki na žaru lahko hitro izsuši, bomo danes pokazali, kako dobiti 100% sočno svinino iz žara. Ne govor, spet svinina na žaru je prava umetnost. Če krmenatelj spustite samo malo gor rata tako, da bi jih knal v ploščo jedu. In, ko smo že pri ploščah, Darko, kaj bo na najni pujs plošči? Danes bomo naredila pujsa na počasi in pujsa na hitro. In? Kaj in? Ja, prijatelj, za ploščo moraš imeti vsaj tri stvari gor, če ne, ni plošča. Resno, nisem se jaz tega spomnil. To so mednarodna pravila mesnih plošč. To je svetovna žarstvena organizacija določila. To so evropska kotletična pravila. Ženevska konvekcija pa to. Prijatelj, če niso tri stvari gor, ni plošča. No, te pa še dobiš klobacu gor. Wow, jaz sem pa res ustal v besed. In še čevape. Darko. Zdaj pa že malo pretiravaš. In to mi je všeč. Saj kako se zdaj temu reče? Štris? Pujsov štris? Pujst številka ena. Pujst na počasi. Sam ne preveč počas, ker jaz že kar malo lačem ratujem. Ti Darko, veš, da se kle dol tudi uh, poročajo ljudje? Za počasnega pujsa bomo najprej zmešali marinado. Če bi bil jaz zdravnik, bi se sigurno poročil, kaj. Sam pomisal, na cesti obliki srca, ti daš nekomu roko. Pa reči, če ni to kar naročen za poroko kirurga. Ja, kaj bomo zmešali? E, sam povem, sam povem. Za marinado najprej zmešamo žličko rjavega sladkorja, žličko zemfa, žličko soli, in žličko popra. V glavnem za ta recept bomo rabili ogroman enih žličk, vsaj ene petnaest, da, če jih nimate doma, povabte nekoga na obisk, pa mu rečite naj, prinese vse svoje žličke sabo. Žlico suhe paprike, žlico suhega česna, žlico suhe čebule in ščepec čilija. A, ščepec čilija? Ne žličko. Kaj pa naredil čili, si ti kaj zameril? Ker pa smo v medvinogradi, pa dodamo še malo vinskega kisa in žlico grozdne mermelade. Našo marinado dobro zmešamo. Aha, ja se vede, te težk del, moram pa jaz delati, a ne? S to marinado namažemo svinsko plečko in jo pustimo na sobni temperaturi saj dve uri. Dve uri? Dve uri? Dobro prijatelj, se vem, da se rekel, da je ta počasen pujs, ampak dve uri. Našega počasnega pujsa bomo pekli na sto dvajset stopin. Sto dvajset stopin, samo. Pa mi imamo po zim na sto dvajset. In na sto dvajset ga bomo pekli na indirektni vročini, enih pet urc. Ne, ne, ne, ne, ne. Na koncu pa meso zavijemo še v alofolijo in ga pustimo počivati eno urco. Ča, ča, ča, če se jaz zdaj prav osem ur, prijatelj. Mi dva imamo 8 ur časa, pred bo ta počasen puj pripravljen, Pa kaj naj delam v tem E ti lahko greš vinograd, pomagati, sad si oblečen tako. Naš počasni pujs počiva v foli, zdaj se pa lotimo našega hitrega pujca. Uuu, sem se nagral. Kaj, Mikic, ti si den bil v vinogradu? Ne, nisem najdel. Sem pa trofil eno ušterijo, pa pol še eno, pa pol še eno. Kaj za klet, ti pravim? Osem ur tkole mine v slovenskih goricah. Sam sem eno župco pojedel, pa malo piščančka, no, pa malo govedne, pa ene tri solatke. Več pa ne, a veš, ker sem se šparil za najno ploščo. Mikic? Kam daš jutro hrano. Ja, usta, pa pa, kar ustane po ta prvi, puščo ali pa ne bomo. No, kje je ta plata? Za našega hitrega pujsa bomo uporabili 3 cm debeli kremenatel, tekli pa ga bomo na direktni vročini. Dar mm, Dark, ampak tole pujso v pleče na počas, pa pujso v kremenatel na hiter, pa klobase, pa čevapi, pa to je festival pujsa, to je pujfestival, to, to je puj olimpijada, pujstovanje. Začinili ga bomo tik pred peko. Z soljo, suhim česnom, kumino, poprom, malo olja in malo rožmarina. Hm. A glej pa ne boš rabil žličk? Ne, tukaj pa bomo rabili termometer. Pri direktni peki kremenatla je tale zadeva nepogrešljiva. Se pravi, pri kosti mora biti temperatura 65 stopin, meso pa rahlo rožnato. Če pa imaš kuharskega pomočnika, pa mora je prepustiti peko, klobasi in čevapčičo, da se vi skoncentrirate na peko kremenatla. Spet del, a kaj sem imel sužen? Skoš neki, no, za vse sem sam. Ne bi kot čve smo tudi ja pa pešedel, še s spoci pa unganjal ali pa pekke jaz sem bom pa na peko kremenatlo. Naše počasi pečenega pujsa smo vatrgali, zalili z omakico, ki se nabrala med pečenjem in tako smo dobili našo četverno pujs žar ploščo. Kaj, mihec, bo? A. Mm, ja veš, je jaz sem imel na sumu, da bo najboljši del tele plošče čevapčič, ker vse en sem ga jaz pekel, ne. Ampak tale svinjski zrezek, mm, pa tale svinska pleča, mmm, Darko, nekaj ti bom povedal. Tole je prav svinsko dober. Danes smo videli, da se da svinino pripraviti na več različnih načinov, ampak vedno tako, da je 100% sočna. Na vas pa je, da se odločite, ali boste delali na tepočasen, ali na ta hiter način. Kako li se boste odločili, zato potrebujete dobro žar. In take delajo naše prijatelji pri Weberu. Potrebno je odgovoriti na nagradno vprašanje. In če vas izžrebamo? Seveda, malo srečo je treba imeti, ne vse v pameti v življenju. Lahko dobite legendarni Weber paket za čisto novim Weber žarom. Nagradno vprašanje pa se glasi. Koliko žlic, oziroma žličk, je Darko uporabil pri pripravi svoje marinade za počasnega pujska. In koliko si jih? Ne vem, Darko, pa se veš, da štejem te žličke. Mihec, to ti srček ful pliva na tebe, če se mi nekaj razneže. A ne, sit sem. Ti si sit, Mihec? Resno? Resno? Čeprav bi lahko en čevapčič se snedil. Uh, a jekle, kje ustal? Aj, aj, aj. Čevapi! Čevapki, vapki! Koliko sem se jaz najedil. Darko, a ti veš, da v konkurenci betonskih pa glasbenih plošč, da je žar plošča, pri meni, z kokom najljubša plošča na svetu? Sam pogledaj ti ta razgled, pa to naravo, pa vinograde. A ti misliš, da bi lahko jaz kaj del v vinskem biznisu? Ne vem. Kaj je vinska mušica del biznisa? Vihet, daj žar sčistiti, malo pa to. Darko, a ti veš, da je tale domačija stara več kot 400 let? Ja, in? 400 let, prijatelj. Pa mi govoriš, da ne mora biti še vsaj pa urce klele. Ajde, pa urce še. Eno urco maksimalno. Dve urci, pa gremo. Če čez tri ure nova šla... Boma še vedno tu?